Jenis-jenis haiwan yang dibenarkan untuk korban, maknanya sah korban kalau kita guna binatang macam ni. dipanggil panggil bahi matul an'am iaitu binatang-binatang ternakan iaitu kategorinya unta, lembu, kerbau, seladang dan juga kambing biri-biri ataupun kambing kampung. Maknanya lima kategori binatang ini adalah binatang yang dibenarkan untuk korban. Selain daripada itu, ayam, itik semuanya tidak termasuk dalam binatang yang boleh dikorbankan. Kalau korban pun tak sah. Dia dikira sebagai serkah.